موسى. كيف كانت ولادته؟ وكيف خروجه من ارض مصر؟ وكيف نجا بنو اسرائيل من بطش فرعون بعدما سامهم سوء العذاب؟ تابعونا. السلام عليكم. ورد ذكر نبي الله موسى في أكثر الصور القرآن حيث أن عدد الصور التي تحدثت عن قصة نبي الله موسى أكثر من عشرين صورة لأن اليهود الذين كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم طلبوا من نبي الله محمد أن يأتيهم بخبر نبي الله موسى حتى يعجزوه، ولكن يشاء الله تعالى أن ينزل بقصص نبي الله موسى في القرآن الكريم خبره مع فرعون وبني إسرائيل ولقد جاء ذكر موسى عليه السلام في القرآن الكريم أكثر من انظر إلى الرابط في صندوق الوصف بدأت القصة حينما رأى فرعون مصر في منامه رؤيا وهي نارا أقبلت من بيت المقدس. فأحرقت بيوت مصر من القبض بيوت بني إسرائيل فقال الكهنة أن هناك مولود سيولد من بني إسرائيل سيزول حكم فرعون على يديه حينها أصدر فرعون أمرا أن يقتل كل مولود لبني إسرائيل يولد في ذلك العام وفي ذلك العام ولدت يوكابد وهي أم نبي الله موسى طفلا جميلا وكان أبوه اسمه عمران ابن قايس ابن عازر ابن لاوي ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام وأوحى الله تعالى إلى أم موسى أن ترضع طفلها وتلقيه في اليم وألا تخف ولا تحزن فان الله تعالى منجيه وكان لموسى عليه السلام اختا اسمها مريم واخا اسمه هارون فقد ولد هارون عليه السلام قبل نبي الله موسى بثلاثه اعوام وعندما اخبرت ام موسى عمران بذلك الامر وانما اتاها هو هاتف ووحي من الله ارتضى عمران بامر الله وبالفعل استجابت أم موسى إلى أمر الله فجاء بصندوق خشبي وأرضعت موسى ثم وضعت موسى عليه السلام في ذلك الصندوق ثم ألقت به في النهر وأمرت أخته أن تمشي وراء هذا الصندوق وحيث لا يراها أحد وترى إلى أين يسير هذا الصندوق وأخذت أخت موسى تقص الصندوق حتى علمت أن الصندوق قد وصل إلى قصر فرعون، وأخذته الجواري، فلما رأوا ما في الصندوق أصابهم الزهول، فلقد رأوا مولودا جميلا، وأخذوه إلى السيدة آسيا بنت مزاحم، وكانت عاقرا لا تلد، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا ولكن الله عز وجل قد ربط على قلبها الصبر، لتكن من المؤمنين وعندما رات اسيه بنت مزاحم ذلك الطفل الجميل تعلقت به وطلبت من فرعون الا يقتله وقالت لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا فتركه فرعون استجابا لطلب زوجته وكان فرعون غير راضيا عن هذا الولد ولكن امتثالا فقط لامر زوجته وامرت اسيه بنت مزاحم ان ياتوا لها بمرضعه لهذا الطفل ولكن موسى عليه السلام ابى الا يرضع من اي امراه وحينها طلبت اسيه مره اخرى من الجواري ان ياتوا بكل مرضعات مصر ولكن موسى عليه السلام ابى الا يرضع من اي واحده ولما سمعت أخت موسى بتلك القصة ذهبت إلى قصر فرعون وقالت للجواري هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فوافقوا بتلك المرضعة التي أشارت مريم عليهم بإتيانها وهكذا عاد نبي الله موسى عليه السلام إلى أحضان أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. واستمرت يكابد على ذلك حتى جاء موعد فطام موسى عليه السلام، فقد تم العامان. وكان فرعون يكره ذلك الطفل الصغير. وقد علمت آسيا أن فرعون ينوي قتل هذا الطفل. فأخذت آسيا تحاول إقناع فرعون بأنه طفل صغير. لكن فرعون لم يرضخ لهذا القول واصر على قتله فاقترحت عليه ان ياتي بصحنين احدهم فيه طمر والاخر فيه جمر ان يضعهما امام نبي الله موسى فان كان طفلا عاديا سياخذ الجمر لانه لا يعلم وان كان يعلم فسياخذ الطمر وبالفعل فعل فرعون ذلك وأتى بموسى وجاء بصعين أحدهما فيه تمر والآخر فيه جمر فالتقط موسى بأمر الله الجمر ولعقه بلسانه فصرخ فقالت آسية بنت مزاحم أرأيت إنه طفل صغير لا يفقه شيئا وأصبح موسى عليه السلام في لسانه لزغة من ذلك اليوم أما عن فرعون فقد أهمل أمر الطفل تماما تعلم العلوم لم يكن يذهب إلى المعابد كما يفعل المصريون فقد كان سليم الفطرة يرفض السجود لصنم مثل ما يفعل المصريين وكان موسى عليه السلام يكره الظلم الذي حل على بني إسرائيل باستعباد فرعون لهم فقد كان يكلفهم بأعمال شاقة وينتقصهم في أجورهم فقد كانوا كالعبيد يعملون ابن لفرعون ولا ابن لآسيا وإن أبويه الحقيقيين هو عمران العبراني وهو من بني إسرائيل وأن أمه هي يوكابد فلما علم موسى بذلك ذهب إلى أمه التي أرضعته، وقد فرحت يوكابد بذلك الأمر فقد علم موسى عليه السلام أن يوكابد هي أمه الحقيقية، وأن عمران هو أبيه. وتعلم نبي الله موسى الحكمة على يد أبيه عمران، فقد كان مؤمناً بالله على دين إبراهيم ودين أبيه، ولقد كان لموسى عليه السلام شأناً عظيماً في قومه، فقد كان قوياً يافعاً بالغ الحكمة، وبالغ القوة وفي يوم من الأيام كان موسى عليه السلام مارا بالسوق فاستصرخه رجل من بني إسرائيل على رجل مصري وكانوا يتقاتلا فاستجاب نبي الله موسى عليه السلام إلى الذي هو من قومه فبكذ الذي هو عدو لهم وهو الرجل المصري فقضى عليه وسقط الرجل المصري قتيلا على الارض ولم يكن نبي الله موسى عليه السلام قاصدا ان يقتل ذلك الرجل فكان القتل خطا فندم موسى عليه السلام على ذلك الخطا الغير مقصود وتوجه الى ربه بالاعتراف بالذنب وطلب من الله المغفره وأصبح خائفاً من ذلك الذنب، وأصبح موسى عليه السلام يترقب ماذا سيحدث بعد ذلك، وفي اليوم التالي مر موسى عليه السلام مرة أخرى بالسوق، السوق، فوجد الرجل الذي من بني إسرائيل وكان يتقاتل بالأمس مع المسلام أن ذلك الرجل يفتعل المشكلات، فقال إنك لغوي مبين، ولما أراد أن يبطش المصري، قال المصري لموسى، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس، إنك لتريد أن تكون جباراً في الأرض، وما تريد أن تكون من المصلحين، وقد وصل الأمر إلى فرعون، وعندما علم رجلاً كان مؤمناً بالله، وكان يكتم إيمانه، وكان يحب موسى عليه السلام، ذهب إلى موسى، وأخبره أن فرعون يتآمر لقتلك، وإن عليه الخروج من أرض مصر. ولما علم موسى الأمر، استجاب لأمر الرجل، وخرج من أرض مصر، وهو خائف يترقب، وتوجه من أرض مصر إلى أرض مدين. وصار موسى عليه السلام في الصحراء، حتى وجد بئراً، عليه امه من الناس وكانوا يسقون اغنامهم وراى فتاتان تقفان بعيدا عن البئر ينتظران حينما يسق الرعاه اغنامهم فلما راى موسى عليه السلام ذلك اخذته النخوه والرجوله وذهب الى الفتاتان فسالهما ما حالكما فقالوا لا نسقي حتى ينتهي الرعاه فسقى لهما نبي الله موسى عليه السلام ثم توارى إلى الظل وفي مساء ذلك اليوم قالت إحدى الفتاتين لأبيها وكان رجلا صالحا يسمى شعيب ولا نقول أنه نبي الله شعيب عليه السلام فقد كانت الفترة الزمنية بين نبي الله شعيب ونبي الله موسى 1500 عام وإنما ذلك الرجل كان رجلا صالحا فقصت احدى الفتاتين على ابيها قصه ذلك الرجل الشهم الذي سقى لهم الماء وقالت يا ابي استاجر ان خير من استأجرت القوي الامين وفي الصباح ذهبت احدى الفتاتين الى نبي الله موسى وكانت تمشي على استحياء فاخبرت ان ابيها يريد ان يكافئ موسى بما فعل بالامس وذهب نبي الله موسى أمام تلك الفتاة وكانت تدله على الطريق وعندما التقى موسى بذلك الرجل الصالح وحكى له ما كان قال له الرجل الصالح نجوت من القوم الظالمين فقال شعيب ذلك الرجل الصالح إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي على أن ترعى لي الأغنام سمان سنوات وإن أكملتها عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك وبالفعل أكمل نبي الله موسى عشرة أعوام رعي الأغنام لذلك الرجل الصالح وتزوج إحدى الفتاتين وعاش نبي الله موسى أياما هنيئة في أهل مدين وفي أرض مدين إلى هنا انتهى فيديو اليوم وفي الفيديو القادم إن شاء الله سنسرد لكم كيف تلقى موسى عليه السلام الرسالة وكيف عاد إلى أرض مصر وما ردة فعل فرعون حينما رأى موسى وأخبره أنه رسول من قبل الله تابعونا ولكن لا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو حتى يصلكم منا كل جديد إن شاء الله شكرا لكم على حسن الاستماع والمشاهدة في أمان الله ورعايته